1992-ci il fəralın 25-dən 26-sına keçən gecə Erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı mutahtıcı alayın köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Nəticədə 613 nəfər din sakin, 63 uşaq, 106 qadın, 70 ahıl yaşlı sakin həlak oldu. 8 ailə təmami ilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini etirdi. 366-cı muhtartıcı alayın Güllə Boranında 487 nəfər yaralanıb ki, onlardan 76 nəfəri uşaq idi. 1275 nəfər erməni quldur dəstələri tərəfindən qirov və əsr götürdü. 150 nəfər şəhər sakininin taliyindən xəbər yoxdur. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam saatlarından başlayaraq, şəhər top və zirətli texnikalardan şiddətli ateşə tutulurdu. Şəhərin müdafiəsinə qalxan yerli özlü müdafiə batalyonunda isə həm döyüşçülər az idi, həm də silah çatışmazlığı vardı Xocalı şəhərinə köməyə can atan digər özlü müdafiə dəstələri və batalyonların cəhətlərinə baxmayaraq, şəhər soyqırıma məruz qalır. Dörd bir tərətən hücuma məruz qalan Xocalı şəhərinin Əliyalın sakinləri ölümdən xilas olmaq üçün bir neçə istiqamətdə dağılışmağa məcbur olur. Silah və susa tükəndiyindən, yerli döyüşçülərin müqaviməti qısa zamandan sonra tükənir. Xocalı hadisələri bir də onu göstərdi ki, ermənilər tərəfindən tək Azərbaycanın torpaqlarına göz dikmək, onu qəsb etmək yox. Bizim xalqa qarşı soykırmı kimi vähşi bir yola düşmek artık mövcuddur. Ve bu hocalı hadiselerinde özünü açık aşkar bir uza verir. O dehşetli gece Azerbaycan kavgının yüreğine bir süngü oxuldu. 80-ci indiyə qədər izi sızıldadır. O yara sağalmayıb. Yara ağlamayıb. O yara həmişə bizim qəlbimizdə olacaqdır. Əli silah tutan, yaralanmayan yerli sakinlər sağ qalanların xilas edilməsi üçün meşələrə, dağ yollarına üst tutur. Amma hər tərəfdən düşmən postlarının olması adamların sağ qavmi ehtimalını sıfır endirirdi. Erməni quldurlarından xilas olmağa çalışanların bircə ümidi Ağdama doğru ilərləmək idi. Amma bu yol həddindən artıq təhlükəli idi. Çünki Xocalı ilə Ağdam arasında erməni silahlılarının çoxluq postları mövcud idi. Ağdam yerdözlü müdafiə dəstələri və taborlarının döyüşçüləri Xocalı sakinlərinin sağ qalan hissəsini, və yaralıları ermənilərin nəzarətindən çıxarmağa çalışsalar da, silah və susət azlığı ciddi çətinlik yaradırdı. Bu isə hər dəqiqə insan ikisinin çoxalması demək idi. Çətin coğrafi relief və soyuq hava şəraiti insanların xilasına mane olurdu. Əvvəlcədən hazırlıq görmüş quldur dəstələri, dinc əhalinin keçə biləcəyi hər yerdə postlar qurup əliyalın adamlara ateş açırdılar. Balamdı, yezinəmi öldüdürlər, qızımı öldüdürlər, ondan sonra nəvəmi öldüdürlər. 3 dənə də balaca, bax, bu səkiz aylığıdır. Bizi də öldürürdülər, Əlf, oranım əlifdən azadın, hə, hə, qamın dəti, o bizi ölümlə qutardı. Yezinəmi yandıdılar, bağladılar ağaca, yandıdılar, biri-biri. Dedilər ki, mətənin, duyuyurdu <gülüyor> qızı. 9 yaşında bir qızı vardı, erməninin dizlərini kucaqladı ki, erməni, sən Allah, mənim anam öldü mü, sən atam öldü mü? Bəs bizi kim saxlasın? Dədi, yer yer, dizindən belə araladı, dedi, yer yeri həylə edirəm ki, atanı qoşsun, geçsin. Aftama tərrədi ki, atasın vura, dedi, yalvardı başına dönüm, ay erməni, qadan alım, atam öldü mü? Mamam ölüb, bajım ölüb, barım atam öldü mü? Qızı araladı, atasını apardı, ağaca bağladı. Beynizin atdılar, yandıdılar. Ağaca bağlı, qolları çataqlı, qıçaları çataqlı. Ortasının da məftillə bağlı iflər ağaca, bir yoğun ağaca yandıdılar. Elə həylə də ağaçda qaldı. Bütün çətinliklərə rəğmən Ağdam özünü müdafiə dəstələrinin döyüşçüləri bacardıqları qədər xocalıların hayna yetməyə çalışırdı. Qaslaşdıqları mənzərə qan dondururdu. Soyqırım gecəsi, hadisənin şahidi olmuş hər kəs bilir ki, ermənilər 366-cı alayın köməyi olmadan bir şəhəri yeryüzündən silə bilməzdir. Bir sözlə, Xankəndindən 10 km cənub şəhərdə Qarabağ dağ sisləsində Ağdamşuşa, Əskərən Xankəndi yollarının üstündə yerləşən və 7 min nəfər əhalisi olan Xocalı şəhərinin adı Bir gecədə tarixə qanlı həritə ilə yazıq. Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq. 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı işxalışlardan azad edərək, o cümlədən Xocalı qurbanlarının qanını da aldıq.